När du är inloggad i finna.fi kan du skapa favoritlistor. Med favoritlistor kan du spara dina sökningar i Finna och enkelt hitta dem igen. Du kan till exempel spara intressanta bilder, göra en läslista med böcker eller dela dina favoriter med andra. Du kan lägga till material på dina favoritlistor genom att klicka på knappnålsikonen. Detsamma kan du göra på materialsidan. Du kan lägga till materialet på en befintlig lista eller skapa en ny favoritlista. Du kan lägga till en beskrivning på en lista. Du kan också göra anteckningar i materialet. Dessutom kan du ändra på texterna senare genom att välja favoriter under Mitt konto. Du kan också ordna om materialet på en lista i efterhand så att listan fungerar bättre för dig. Kom ihåg att välja Spara följd. Du kan också avlägsna tidigare sparat material från listan. Om du vill granska en lista i Granskningsvyn, välj Offentlig som synlighet. Om du vill dela ut en länk till listan och klickar på den, öppnas listan i Granskningsvyn. I Granskningsvyn går det att visa listan på olika sätt. Du kan dela ut länken till listan till de mottagare som du väljer. Du kan också kopiera en lista som någon annan delat till ditt konto. Endast materialet på listan kopieras till ditt konto. Beskrivningar och anteckningar följer inte med. Om du har ett sökresultat som du vill spara snabbt, testa att snabbspara din sökning.